prišla, uslišala željo moje srca. Na semaforju zazvoni telefon, v smehu poveš, ni mi mar za boton, a v meni usuje se plas, ko zaslišim tvoj angel. Zdaj vem, koga naj čakam na koncu neba Tvoje oči smejijo se mi neke visoko nad oblaki Nemirni koraki, približujem se ti Ko da danes to mesto le za nas Srečo, song. Tvoje oči smejijo se mi nekje visoko nad oblaki. Zdaj vem, kam zljivajo se vse sveta. Tvoja ljubezen je ogledalo v luči čudeža. Na koncu neba Tvoje oči Smejo se mi Nek je visoko Nad oblaki Tvoje oči Smejo se mi je visoko Nad oblaki Tvoje oči Smejo se mi je visoko Nad oblaki